حط على سهل؟ لا طبعا خير، مين يلعب على ايزي؟ يكون انت تلعب على ايزي يا كابتن، من الحين اقول لكم والله ما راح اكمل لو غثني لانه يقعد يلحقني طول الماب طول الماب طول الجيم، م -م. ما حبيت الحركة طريقي صح؟ اي شكل صح. <تصفيق> يمه وشو ذا؟ يا حبيبي ديناصور ألو يا ياااااه اثنين أحس بهو نفسه ماذر مال كرنيد ارجع بجرب أرمي قنبلة طيب كيف ارميها ما اعرف التحكم هنا صعب ام اوه انا للحين العب ايزي حلو لا ما عليكم بيموت ما صار <تصفيق> إيوه. ماذا كان إيش السخافة هذه؟ أبي أغير. لا إيزي ما يعني بس مو كذا. فجعني فجعني فجعني بعدين ايش المخلوق الغريب هذا؟ كأنه ديناصور. افتح فمك لو سمحت. ما. ما اقدر اغير مكانهم؟ عرفت وين أروح. كنس الأمر إيفل قاعدة أدور بنفس المكان. شو هذا الباب هو نفسه. الباب طيب اللي هناك، والله اخرى لنفسي بابا اه يا رب هل انت جميل جدا جميل آه صداع جميل كثر كل واحد يتعلم يا اخي لحن احبك يلوموني اني احبك يا اخي كم انت حنيني قعدت يما الله يلعن من الرا من, من راسه يا ابن ال لا زومبيات كمان ايش قال ايش قال كارلوس ربي من راسي ها؟ يا عمري هربت منه طب ليه في ميوزك اوه ماي جاد انيو اوه ماي جاد طلقتين يموت لول ما ابي كذا والله oh أنا ماني مستمتعة مرة ايزي والله حركتهم سخيفة والله هلا بي يعني ليش يا حبيبي يا عشانه ايزي مو قاعد يلحقني لا كذا كثير كذا كثير ما بيلعب يعني ايزي مو معناته انه والله حمار اللي قاعد يلعب خلين حتى ما في ولا نقطه حماس قلة ادب لو حاطين لي السَّيفُ واقول لك يعني مره اني انا عديت شيء مره خارق اوه بالقوه عديته يا شيخ. والله يا سعود اني اتمنى اني اعيد من البدايه لكن اوه نو نو نو هو اهم شيء القصه. افجر اللي بظهره. اما فايت دقيقه <تصفيق> لا يا حبيبي لف شوي اذا ما امر يعني ثانيه اسمعوا انا مره ما الموضوع يا رب صدق ما يذبحني يعني وش بسرعه اي اي ركضتها تغذ بيت. مرة ما حبيت الناس اللي يلعبون ايزي راجعوا نفسكم صراحه اي لعبه في الحياه تلعبونها ايزي راجعوا نفسكم ايه القرف ده اسمع اسمع او ماي ما مات إييي شو أسوي الحين؟ لا طيب شو أسوي الحين؟ وات؟ آي كان مساء النور بس ثمان حاسبين كم طلقه خلااا انا الحالي من غثه انه ايزي لا تغثوني زياده بليز يا عمري ياجل مره بتقول ساسي والله اني أباداس هنا تجنن ما ينفع حط في اليوتيوب هو إيزي، لازم أبين أنه صعب كارلوس؟ إنه جيل، طبعاً، خير مين يلعب على إيزي؟ سيكون أنت تلعب على إيزي يا كابتن <تصفيق> والله الجرافيكس جميل <تصفيق> والله الزومبي ما ظنيت اني احتاج حتى السلام عليكم اوكي ما اقدر حبيب هذا ما حد انخرج شكرا احتاج اكل كتكاتي لم اعرف when we get out there's من to be a lot to do we can use a skill set what's wrong nothing just a just bad timing is all Take care, Jill. لا وشو وععع! الله يحوم كبدك، لف. <تصفيق> <تصفيق> آه, لا شفتش سوت من نفسها؟ شفتش سوت من؟ لا تو ماتش تو ماتش تو طيب يا اخوي افتح راسك. شكلي بعيد ما اقدر اتحمل ما اقدر مره بورينج يا ليل مصنوع من ايش هذا اني ما يموت مصنوع من ايش لا يطلق علي والله يطلق امشي يا حماره والله امزح والله امزح يا حبيبي المفروض اني أذبح الحين ولا شو اسوي ولا اهج شو اسوي اوكي كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس كويس thank you. كويس كويس كويس من كويس كويس يا الشباب. أين آه، أروح؟ ألو؟ اهلا اللي اهلا جل... من نفسها أحب أقولك إنها تشقلبت من نفسها. Enjoy my اهلا حرفيا حرفيا صدق باقي ياخذون الكنترولر مني ويلعبون يلا طب الحين وراي يلاحقني انا بس لا يا مريض يا ولد شفيك يا ليل صح الطريق منك حبيب قلبي ريلاكس ريلااااكس أمانة أمانة أمانة والله بموت صبر تعال بالله <laugh> وال... ياخي يا ركز تضحك أو ماي كاد، اركضي، اركضي الله ياخذك. يسبق لي. والله ما يسبق كذا غش. هل أنت جو كوم اون دو جيت ام اوت ولد منو ولد منو وهذا you die you, مرة السلامة. هذه نظرة ولا رصاصة؟ ري <تص�ح> <guys sulit> Ambush platoon like that. Funny, uh, the gate was locked. Don't you think? <laughs> Go